На дорозі, що на вулиці Тургенєва у Запоріжжі 30 червня, місцеві жителі побачили розкиданий асфальт, а неподалік будинку номер 8 утворилася яма. Голова ОСББ «Річковик» на вулиці Дніпровській 4А Сергій Гудков каже, під час дощів вода з проспекту Соборного стікає цією дорогою до багатоповерхівки. Через це утворилася яма. Тут неможливо, пройти, коли... Тут неможливо пройти, коли лється потік. Нині машиною неможливо проїхати, адже яма глибока – до 50-60 сантиметрів. Наступного дня наш двірник перед нашим будинком дорогу розчистив та вивіз сміття від дороги зранку. Одну яму ми засипали так. Загалом, близько п'яти ям різного розміру у нас утворилося. Деякі ми засипали самі. Ось так у цій ямі 29 червня застрягла автівка. Того ж дня потоком води одну з машин віднесло до будинку 4А на вулиці Дніпровській. «Тут поплила Ауді з деревом якимось, яке з нею росло, за нею власник бігав. Це насправді єдиний нормальний заїзд взагалі сюди, бо там перегорожено. З боку лікарні там також грунтова дорога, вона також розмита. І, ну, Неможливо проїхати навіть не до будинку, не до житлового будинку». Голова ОСБ річковик Сергій Гудков каже, аби під час дощів на дорозі не утворювалася річка, потрібно зробити зливостік на перехресті вулиць Святого Миколая та Тургенєва. З такою пропозицією він звертався три роки тому до Олександрівської районної адміністрації. Сказали, що будемо займатися по мірі, як поступять средства. Будемо займатися по мірі того, як поступлять кошти на створення проєкту та ремонту. До трамвайних шляхів є зливостік, але він з таким потоком води не справляє. Там навіть рейки трохи вимило також після дощу. Під час дощів на вулиці Тургенєва утворюється великий потік води через те, що зливостік, який знаходиться на перетині вулиць Поштової та Тургенєва, не працює, сказав голова Олександрівської районної адміністрації Валерій Мостовий. «Якщо тут буде зроблено Ливосток, то цей проблема вийде. Два роки ми робили спроби, щоб нам Гроші все ж таки виділяють на ці роботи. Проектування та виконання. Робитися. Областування луневої каналізації, тому що вона з правої сторони, якщо стати спиною до проспекту Соборного, не працює зараз. Є проєкт рішення сесійного про виділення ці гроші там в районі мільйона на всі ці роботи на проектувальні роботи та на роботи з реконструкцією невої каналізації. Але сесія не відбулася. Чекаємо дня, щоб Завтра сесія відбудеться, гроші будуть виділені. Тоді будуть проектні роботи. Там я думаю, там місяць-півтора, і будуть виконані ці роботи. У департаменті інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради про утворення ям після дощу на вулиці Тургенєва дізналися вчора від журналістів Суспільного. 30 червня робітниками КПЛОА була Дана дівниця відгорожена. Сьогодні виконані роботи по відсипці асфальтобетонною крихтою. Дані роботи по асфальтобутуванню включені до планів ремонту доріг та заплановані наступного тижня до виконання. Асфальтувати будемо ямковим ремонтом. Інші ями, які знаходяться поруч, також будуть асфальтобетонуватися». Сьогодні о 14-й годині ями на вулиці Тургенєва були засипані асфальтобетонною крихтою. Дар'я Пасічник Владислав Кайщук Олег Стригунов новини на суспільному Запоріжжя